وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفع النار مرة فإذا ما جاوز التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين فترفع له شجرة فيقول أي ربي أدني من هذه الشجرة فلا أستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله عز وجل يا بني آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها فيقول لا يا رب ويعاهده الا يساله غيرها وربه يعذره لانه يرى ما لا صبر له عليه فيدريه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجره هي احسن من الاولى فيقول اي رب ادرني من هذه لاشرب من مائها واستظل بظلها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها فيعاهده ألا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه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 أي رب أدنني من هذه ليستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها قال بلى يا رب هذه لا أسألك غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليها فيدنيه منها، فإذا أدناه منها، فيسمع أصوات أهل الجنة، فيقول أي رب ادْخِلْنِيهَا فيقول يا ابن آدم ما يصريني منك، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها، قال يا رب، أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ فضحك ابن مسعود رضي الله عنه فقال ألا تسألوني مما أضحك فقالوا مما تضحك قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا مما تضحك يا رسول الله